ואתם צופים בספרייה בדקה והפעם שירות הצ'ק כדי להיכנס ולשוחח איתנו יש להקליט שם וחול ואנחנו איתכם שלום, איך אפשר לעזור? היי, את יכולה לעזור לי לחפש משהו? בשביל זה אני פה אתה מחפש ספר, מאמר, סרט? האמת שלא בדיוק הייתי אתמול אצלכם בספרייה ואיבדתי משהו נוכל לבדוק בתיבת האvodות מהי בדתה? אז ככה אני אמור לצאת בשבוע אב על צילינאים קרישים. הייבאתה בסיפריה ציוד צילינא? לא. התמול בסיפריה קרהתי על קרישים ועל מארחת השינה והקפולה שלה ימבי. הייבאתתי התומץ. אבנתי. אני סלח את פצ'אבורק אמש. נסעתי הספר הזה. המקומות שמערדים מוחה. מדריך לאומץ בזמנים קשים. תודה, מקווה שיעזור. אנחנו בשבילכם גם בצ'אט במשך כל שעות פעילות הספריה. ביי, אני ריקי, להתראות בספריה ודקה.